إذا كانت لديك بيانات إحصائية عبر برنامج الأكسل وأدى البيانات تود معرفتها وتود معرفة الأعداد في العد التنازلي أم في العد التصاعدي أظلل الحقول ثم اختار Ctrl Q ثم أضع مجموعة لتصبح بهذا الشكل